Архітектор за фахом Микола Спірідонов каже, на фініші до 45 учасників, які подолали весь запланований маршрут, до них приєдналися близько 250 запорізьких байкерів. На цих кадрах загалом близько трьох сотень байкерів зі своєю технікою на Майдані Героїв, де їх зустрічали у Запоріжжі. Рахую, що наша місія повністю виконана. Зараз поїдемо на театр. Підіймемо там наш прапор, який підписаний всею Україною. Тут є представники всієї України, всіх областей, які везли з собою цей прапор. Ми виконали чудову місію, ми ще раз об'єднали країну». Сім років захоплюється мототехнікою запоріжанка Олена Розповідає, четверте поспіль бере участь у мотопробігу Єдності. Організація, кесна, класна ребята. Всі організація, звісно, дуже класна. Учасники з усіх міст знайомляться, зустрічаються. Багато хто листується у Фейсбуці, чатах, але ніколи не бачились у житті. Ці акції дозволяють особисто познайомитись, підбадьорюють та додають позитиву через мотобратерство. Ми доводимо, що Україна у нас єдина. Олена працює вихователькою початкової групи підготовки у дитячому садочку. Каже, діти реагують, коли бачать її на мотоциклі. «Побібікай, давай газані. Ось такої подобається». Подружжя ужгородців Павло та Моріка Філімонови 19 липня стартували у рідному місті. Кажуть, ближче до фінішу почали відчувати втому, але задоволені, що подолали маршрут та подивилися країну. Дороги порадували. Загалом порадували дороги. Побачили, що в Україні щось змінюється на У дорозі особливо пригодне не було. Так, лампочка стоп-сигналу згоріла та крило ледь не загубили. Трібниці. Майже 6,5 тисяч кілометрів на спідометрі у жителя міста Бойерки, що на Київщині Олега Яценка. Каже другий рік поспіль бере участь у заході. А наступного року візьме з собою сина. Цей пробіг дуже корисний. Він об'єднує людей, тому що е на старт приїхали по перше, люди з різних місць байкера. Е основна цель це об'єднання байкерського суспільства по нашій країні і також е звичайних пересічних громадян. Казати, що ми всі єдині і не треба нас ділити на е, захід, е, схід. З Майдану героїв учасники мотопробігу єдності 2021 поїхали до кінного театру «Запорозькі козаки», що на острові Хортиця, де встановили прапор України. Наступного року, за словами Миколи Спірідонова, він планує провести шостий мотопробіг. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.